السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر السلام عليكم يا جماعة آه نستنى حتى تجيوا طبعاً أهلا أهلا أهلا يوسف يا أمك أهلا أهلا بيك. أهلا يوسف نستنى جماعة حتى يجيوا آه رغم استنى الجماعة، أهلا وسهلا بكم، رغم اللي فما ياسر قالوا لي ما عادش تعمل المباشر. ما عجبتهمش فكرة المباشر. تفضل تفضل يوسف. أهلا لياس العراقي. أهلا بالجميع مريم بوشما مرحبا. روضة جابري اليوم يرجع بعد ثلاثة ساعات يرجع البروفايل متاعي فيسبوك. مرحبا بيك اهلا وسهلا انس اما باش نرجع عليهم متحزم متحزم في فيسبوك باش نرجع شرير لماذا الغرب يعتنق الاسلام بعدد كبير جدا لا في الحقيقه راهو هذيا معناتها ان الغرب يعتنق الاسلام بعدد كبير جدا ليس صحيح فهمت يعني ماهيش صحيحه لو نعملوا الدراسات غير ان المسلمين يتكلموا ياسر حول هذه المساله يتكلموا ياسر يقول لك معناتها يتكلموش على اللي يعتنقوا الغرب. قل لي حاجه واحده متفق معاك انه يعتنق كثير اديان مثل البوذيه مثل الشتوكيه مثل الاسلام مثل الهندوكيه مثل الفيديه يعني الغرب هو في عطش لروحانيات الغرب فارغ فهمت عباره تحول الى اله الانسان الغربي فقد المعنى نتاعو، ما عادش عنده معنى. ولا يخدم، ياكل، يشرب، يسهر، يرقد، ما عادش عنده هدف. إذا فهو يبحث على أي حاجة فيها نوعاً ما إرجاع للروحيات. هذاك علاش؟ وطبعاً لأن المسلمين يعني ما يهتموا كان باللي معنتها يعتنقوا الإسلام، إذا أنتي معنتها في بالك اللي معنتها يعتنقوا كثير الإسلام. أما تقول لي الغرب يعتنق كثير الديانات الروحانية نقول لك نعم فهمت؟ آه خطر الوضع في الغرب مصيبة رهو الوحدة وال... انا مثلا نسكن في مدينة صغيرة آه عندي تقريبا اربع سنوات ثلاثة انتحروا ثلاثة انتحروا يعني في, ال... في الحي متاعي فقط آه مرحبا الفكرة المباشر جديد رغم اللي ياسر جاء ضد فكره المباشر تنحكي لكم تنقول لكم علاش اهلا بكم لا هو, هو هو نقص روحانيات يا يوسف يوسف هو نقص روحانيات تحيه الحريه اهلا رباع الياس العراقي كريم هذا يوسف مسلم مجنون يقول الاسلام انتشر في اليابان <تصفيق> اي يعني موجود في كل بلاصه الإسلام كأي ديانة أخرى فهمت؟ أزول صبر بنسوق اي اي اي عليكم الكل آه إلياس أزول فلان فلان اي اي اي الصبر أهلا وسهلا اي اي مساء الخير آه محمد جابري أه جودول ليا حموده طبعا تحيه تحيه باهي على المباشر احسن من التسجيل هات نقول لكم علاش لاكونسيونس ولو في دو لا سونتير دو سون اكزيستونس تو نتكلموا عليها يا احمد خليوا الاسئله من بعد رجال الدين على المنابر وخطاب الجمعه الرجل الدين طبعا كل واحد يعمل حتى البوذيين يقولوا الغرب يعتنق ياسر البوذيه أه لا يمكن أن يعمل معايا مقابلة كان يحب أي واحد يحب يعمل مقابلة مرحبا بيه آه يعني هل أنتم آه مش أحنا مش أحنا مش أحنا فما بعض الأوروبيين ما رأيك آه في عبد الله المخور في تونس يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن مخك كم في عبد الله قشة يا ولدي يبعدني عايش ولدي عايش ولدي ركش شيحت لي الريق بتاعي راني يعني اللي سمعته منك ما سمعته من عند حد في حياتي كاملة حسناً، حسناً، معناتها من حسن حظي أني لا أهتم بالكلمات أنا لا يا أخي، في ناس كثيرة عندها فراغ سواء كانت مؤمنة أو لا مش يعني الإيمان وحده اللي يملأ الفراغ مش الإيمان، مش الإيمان، هي المعنى للحياة مش مسألة إيمان فقط يعني مسألة إنه يولي عنده صنص الحياة، عنده معنى بهي اسمعوني طبعاً، أنا مش نبدأ، خلنا يجمعهم أيه يجمعوهم يجعلهم سعيدين طيب ما هو الهدف الذي لدى الملحدين راهو اسمع الملحد الملحد ليسكم ما انت تعرفوا الملحد كل ملحد وحده يعني ما فهمناش اللي يقول لك فما ملحد كيما ملحد ما فهمهش هو انك تكون ملحد انك تكون رب نفسك يعني انت مسؤول على نفسك انت مسؤول على تفكيرك فهمت آه الوعي هو اللاوعي مع الانا بون سوار طول monde خلينا آه نادي الحريه والتنوع هي الاعتقاد خيار مهم لضربه الطرف. باهي عندي بعض الملاحظات، أول ملاحظة هناك ياسرى أشخاص قالوا لي المباشر آه نوعا ما آه فهمت خاصة كي تطرح موضوع آه يعني والأسئلة وكل شيء قالوا لي من الأحسن أنك تنقص من المباشرة من المباشر وتعمل يعني فيديوهات وتعمل مباشر على أساس أسئلة وأجوبة فقط. وهي فكرة مش خايبة راهو تشوف يعني نولي نخلي المباشر هو لقاء مباشر سواء نعطيكم الرابط باش تطلعوا انتوما تسالوني سؤالات او باش يعني نطرحوا موضوع ويكون فيه اسئله فهمت شنو رايكم يعني نعملوا مرتين في الجمعه ثلاثه مرات في الجمعه على حسب او مقابلات طبعا المباشر ثانيا آه، فما شخص اني آه قالوا لي معناتها الانسان كيفاش معناتها المهمه نتاعو في الحياه يعني لازم يعرف ان المهمه نتاعو في الحياه في الحقيقه ما فهم فهمتوني شنو نقصد بالمهمه شنو نقصد يعني الانسان لازم يعرف لازم يكون عنده مهمه ليس مقصود انا بالمهمه انك تقول معناتها لازمني نقرا لازمني نخدم لازمني نعرس لازمني نجيب ولاد لازم لا مش هذه هذه تسمى حاجات يعني أنا بالنسبة لي حكاية فارغة أو مثلا يقول لك أنا مهمة أنها نوعي الناس أو مهمة أني نعمل فيديوهات في الحقيقة ما يسمى المسؤولية ليس هذه هي مسؤولية الحياة أنت تعرف كيف عندك مسؤولية سواء قراية سواء خدمة سواء تربية أولاد سواء عائلة هي حاجة خايبة فهمت الحقيقة هي حاجة خايبة يعني أنا شخصيا عندي تقريبا توا أكثر من 15 سنة أنا معنتها أه وصلت لنتيجه ان ما عادش يهمني حتى شيء. فهمت؟ نخدم ما نخدمش، نعمل فيديو ما نعملش فيديو، توا أه لقيت وقت نعمل فيديو، هذه متاع بالسيف وعندك مسؤوليه، هذه ممله ومدمره للنفس. بالعكس لازم تكون رلاكس. ما تخلي حتى حاجه تربطك، يقول لك معناتها الحريه نوع من انواع السعاده انك يعني ان تملك الاشياء فهمت؟ ولا تملكك الاشياء. أنا مثلا عندي المريول هذا، اتقطع ممشي يزمر ممشي مش يزمر مش مشكل، فهمت؟ آه تردوني من الخدمة ما قلقش عادي، فهمت؟ ندبر راسي، لازم تتعلم آه معناتها كيفاش تدبر راسك، إذا هذه مسألة، إذا النقطة الأولى هي أنّ باش نولي نعمل فيديوهات سوى مقابلات غدوة عندنا مقابلة مع ألبير صابر، آه يا إما آه فهمت؟ أسئلة وأجوبة، نعملوا دردشة مع بعضنا وكاهو بتاع ساعة. المساله الثانيه المهمه ليس مسؤوليه المهمه وتنجي انا لك مثلا انت لازمك تعمل الحاجة حاجه هذيك تتقلق فهمت هذاك يحدث قلق نفسي داخلي اذا المسؤوليه انا عندي مفهوم اخر المسؤوليه هي المعرفه انك تكسب تجارب في الحياه بتاعك انك تتعرف على حياتك الجديده فهمت هذه هي المهمه المهمه ليس مسؤوليه المهمه انك تكسب اكثر شيء معرفه. معرفه سواء ما عندها ماديه، امشي سافر، امشي اخرج، اعرف دول اخرى، تعرف على ناس اخرين، هذا هو المقصود انا بالمهمه في الحياه. انت موجود في العالم المادي هذا لكي تكتشف هذا العالم. مش مش تقعد تضيع لي في وقتك وتحفكر لي في رب ومن فين مشيت ومن فين رجعت. يا سيدي فك علينا من هذاك الكل. عيش رب حياتك. عيش حياتك بروفيت لازم تكون عندك ذاكره تو طيب مثلا انا عبي حياتك عبي حياتك مهما بكل الطرق ما تخليش دقيقه فهمت اقرا اخرج دور شم هواه اكتشف فواكه اخرى اكتشف مدن اخرى اكتشف عباد اخرين فهمت من كل الانواع هذه النقطه النقطه الثالثه فمشكون شكون عملت تعليق على فيسبوك قالت الحياه هذه قصيره فهمت وما نجموش نعرفوا مهمتنا وما نجموش نعرفوا ذواتنا في 40 50 سنه ونقول لها بالفعل الحياه نتاعنا قصيره ولكن نجموا نعرفوا ياسر حاجات ونجموا نعرفوا تجارب الاخرين هذاك علاش؟ لازم فما ارتباط فهمت من بين البشر باش تتعلم من عند الاخر لازمك تتعلم تسمع لازمك تتعلم تشوف لازمك تتعلم تناقش لازمك تتعلم تسال هذه معناتها مسألة مهمة صحيح خمسين، ستين، سبعين، ثمانين سنة حياة قصيرة ولكن تنجم تتعلم فيها أكثر شيء ممكن على خاطر على قد ما تكون الذاكرة قوية ذكريات انت نضرب لكم مثال أنا توا عمري واحد وخمسين سنة تقريباً صدقني ساعات نرقد على الفرش هكا ونبدأ نذكر شنو عملت في حياتي روعة يعني زاير ثمانية واربعين دولة ثمانية واربعين دولة زايرها نتذكر كيفاش كنت سني كيفاش كنت شيعي كيفاش كنت مع عائلتي كيفاش كنت صوفي كيفاش كنت ملحد مادي فهمت آه يعني كيفاش وليت آه معناتها تبع الايمان الحادي آه كيفاش الكتب اللي قريتهم يعني روعه على قد ما تكبر على قد ما تولي عندك ذاكره في حياتك عندك حاجه هذه هي المهمه في الحياه المهمه في الحياه ان تكسب المعرفه فهمت آه هذه معناتها النقطة آه المهمة اللي حبيت نقولها. آه يعني هذوما النقط اللي طرحوهم. إذا كيما قلت لكم باش نولي نعمل فيديو آه يعني مباشر باش نحكي معاكم ونحكي وندردش ونسال سؤالات نتعرفوا على المشاكل نتاع بعضنا كل شيء. باهي اليوم يا سيدي آه باش نحكيو حول الوعي وهو موضوع كبير جدا. أي نسيت حاجة أخرى باش نقولها لك. نقولها لكم كيفاش كنت في باب العسل؟ كيفاش كنت في باب العسل؟ علاش تذكر في باب العسل؟ والجزار اللي نمشي نشريوه منه و ايه يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن شو, شو نقول لك؟ نقول لك آه فهمت ربك يهديك فهمت؟ آه لا مش 48 سنه آه زرت لحد الان ثمانيه دول اه 48 سنه ضمنها اسرائيل، انا يمكن العام المقبل ازور اسرائيل. فهمت؟ يعني 2018 باش نزور إسرائيل فهمت؟ انتوا أه، نحكيه يا جون خلينا هدية باش نحكيه على الوعي فهمت؟ انتوا نحكيه على شيء هو هو الفراغ الفراغ المادي داخل المادة هو اللاشي وانتوا نحكيه عليه السؤال الآخر سمحت يوسف ايش أه المقصود؟ من يرتد منكم عن دينه سوف ياتي الله بقوم يحبه ويحبونه اذا سمحت. من يرتد منكم عن دينه يعني بالتفسير بالتفسير الاسلامي ام بالتفسير باي تفسير اخي يعني هناك عده اراء فهمت؟ يعني هنا يقصد في العرب يعني العرب عندما يرتدوا عن دينهم يمكن يجيب الفرس يجيب الامازيغ يجيب شعب اخر يجيب حتى الاوروبيين هما اللي وليوا مسلمين فهمت؟ اما المفهوم تاعها انا ما نفهمهاش هكاكا، فهمت نفهمها بطريقه اخرى. ليكسبيرون اتو ماجور دون لا فيديو دانام. ليكسبيرون سي تريز امبورتون. سالو نورديك، سالو ميرسي بور سات فيديو، ميرسي ا توا أو سي. ليش نزور اسرائيل؟ عندي عائلتي غاديك اخويا. كوفا عندي عائلتي، عندي عائلة أمي، عندي خويا عايش في اسرائيل. Uh, لأني بنفسي كنت في أمريكا لوسان جيناس. أه من الامريكان الذي يعتنقوا الاسلام ليس في امريكا برك في العالم اجمع فما يسر يعتنقوا أه باش نشوف نزور العائله، نزور العائله، باش نزور العائله، نزور العائله، أه زياره عائليه فقط. به سمحت لماذا اليهود يعتقدون أن الاسلام أه يعتقدون الاسلام باعداد كبيره؟ اليهود، يهود اش بيك انت يا يوسف شبيك بيك؟ اش أه بيك؟ حتى الافارقه يعتنقون خليهم يعتنقوا ما حد شيء، فهمت؟ خليهم يعتنقوا المهم شعلينا خلينا نكملوا آه فما مشكله اخرى آه سألها هالي حول الموضوع نتاع المره الاخرى قلت انه الانسان سوف يعيد الانسان للوجود آه ان ان ان الانسان سوف يعيد. قال لي فين جبت هذه الفكره هذه الفكره هي استنتاجيه انا فما افكار موجوده في الكتب انا مع من, من, من سوء حظي اني مانيش مطلعه اطلاع كامل على العلوم الحديثه هذا من سوء حظي ولكن احاول ان اطلع على العلوم الحديثه وحسب العلوم ما يسمى العرفانيه او الغنوصية يعني نحاول نقارن بيناتها ونخرج باستنتاجات خاصه بها فهمت العلم الان قال لك يمكن الانسان يوصل ما يموتش ويمكن الانسان يتغلب يعتبر العلم الان ان الموت هي حاله مرضيه هو في السيستم نتاع لكن فما مشكلة هوني أن فما أشخاص أبدالهم سليمة كلياً ويموتوا. فهمت؟ يعني اه ما يعرفوش علاش. فهمت؟ فما حالات أنهم أشخاص يموتوا ما غير حتى سبب. إذا أنا طبعاً ما نمونش بالعلم 100%، أنا مانيش من لكن أعتمد على العلم للمقارنة، لأن بالنسبة لي الحقيقة هي معناتها وقت زمانها يعني انا الحقيقه اللي تريحني توا فهمت؟ يعني هذه نقطه مهمه يعني انا عايش بها توا لو اكتشافات اخرى توصل يمكن معناتها هذاك علاش ما تعيش على افكار قديمه فهمت؟ لازمك ديما تعيش على افكار جديده انا مثلا يمكن بعد عشر سنين هناك اكتشافات اخرى نتبعهم فهمت؟ اذا لازم ديما نحو النمو فهمت؟ ديما نحو النمو الفكري، هذه حاجة، آه فما سؤال آخر دل دل آه تم سأله هو آه قالوا لي يعني الفيديوهات نتاعك يعني نجموا ناخذوهم طبعا الفيديوهات انت يعني تنجموا تاخذوهم وتنجموا تقسموهم وتنجموا تاخذوا منهم فكرة معينة وتعملوا تركيب وتوزعوهم كما تحبوا، هذه حاجة، والأفكار اللي نقولهم فما أفكار نتاعي أنا خاصة فهمت؟ وفما أفكار فهمت؟ مش نتاعي يعني لقيتها في كتب أخرى وكل شيء، أنا بالنسبة لي نف... نفهم نفهم يعني أعتقد يعني إيماني الحاد يقول أن الفكر ليس ملك فرد. هو ملك البشرية، لأن يعني أي فكرة أنا توصلت لها نتيجة أفكار نتاع ناس أخرين وارتباط مع ناس أخرين، سوى قريتهم في الكتب، سوى تعرفت عليهم، سوى شاهدتهم في الطبيعة، سوى فكرت فيهم، يعني انا بيدي انا مخزون افكار تاع اجداد اجداد اجداد اجداد اذا هوني المساله واضحه الفكر انا لا اؤمن بالملكيه الفكريه فيما يخص الفكر المجرد ولكن كان انا خلقت او صنعت ستيلو عندي الحق في الملكيه الفكريه للستيلو للقلم لو انا صنعت كمبيوتر عندي الحق الملكيه الفكريه للكمبيوتر، أنا مثلا عملت حاجه بينما الفكر هو ملك الجميع. فهمت؟ اوكي، خل نمشي. آه خلوني توا كان توقفوا اقعدوا مع بعضكم، مش مشكل، احكيوا مع بعضكم، لكن أنا سوف انطلق آه رغم اللي تعدت 18 دقيقة يعني تسمى وقت آه تعدى فيسا فيسا في, في الواحد. الوعي يمكن نعملوه على مرتين، نعرش نعرفش اول حاجه اول حاجه شكون قال لكم اللي انا عندي وعي عندكم شي دليل اللي انا عندي وعي هل انا عندي دليل اللي أنتو ما عندكم وعي انت كي تقابل انسان في الشارع شكون قالك اللي عنده وعي ساعات فهمت انسان يبدا سارح فهمت يخزر لك انت تتصوروا هو واعي بي. وهو ماهوش واعي بك فهمت ماهوش واعي بك اذا هوني كيفاش نعرفوا ان الشيء الاخر عنده وعي كيفاش نعرف انا هل الحيوان عنده وعي ولا ما عندوش في الحقيقه فهمت حتى انسان ما ينجم يعرف الاخر انه عنده وعي فهمت ما ما نجموش خاطر هي مساله شخصيه انا نعرف روحي عندي وعي أنت تعرف روحك عندك وعي أما شنو هو الدليل اللي أنا عندي شنو الدليل اللي أنت عندك وعي فهمت وأنا عندي وعي ما فهم حتى دليل مادي فهمت هو دليل حسي يعني الوعي متاعي الداخلي نحاول معناتها باش معناتها أنا من خلال معرفتي لوعي فهمت أه معناتها نفهم الوعي متاعك هذه مثلا شنو هو الوعي؟ الوعي هو الإحساس بالأشياء يعني نضرب لك مثال مثلاً مثلاً أنا مثلاً نجم مثلاً نشوف اللون الأحمر نحس اللون الأحمر مش مسألة شوفان. النجم أنا عمري ما شفت اللون الأحمر ولكن وقتها نشوف اللون الأحمر آعي باللون الأحمر يكون عندي وعي أن هذاك لونه احمر، يمكن نعطيه اسم اخر، يمكن نسميه روج على حسب لغتي، لكن الوعي بدون كلمات، بلاش كلمات. هو احساس مجرد بعيد على الكلمات كليا. ما عندوش معناتها تفسير معناتها ما مادي. يمكن انا نشوف احمر وانت تشوف احمر وانت تسميه مثلا آه آه تعطيه مثلا انت يكون عندك خلل في العين بتاعك اوكي نجي ونحللو يعني آه علميا نلقاه احمر لكن انا آه نشوفه احمر ومثلا انسان اخر دالتونيا يشوف كان اسود وبيدي يشوفه اسود انسان اخر يشوفه مثلا بني ويمكن طريقه الـ فهمت الشوفان نتاع الاحمر تختلف من شخص الى اخر يعني مش انا شفتي انا الاحمر كما شوفتك انت اذا هوني الوعي هو الاحساس بالاشياء فهمت؟ هنا يعني خلينا معنتها نحكيو على المساله هذه فهمت؟ معنتها معنتها الحاجه معنتها المهمه المشكل هوني المشكل إن مثلا نضربكم مثال نضربكم مثال خاطر المسألة شنو هو الإنسان من ماذا يتركب؟ فهمت؟ طبعاً الأديان تقول لك الإنسان متكون من جسم وروح وفهمت جسم وروح باهي من بعد تنجيو في العلوم آه يعني الروحانيات وما يسمى بال بال ما يسمى بال معناتها ندخلوا في العرفان الصوفي هم يقسموا أن الإنسان يتكون من أربعة عناصر فهمت اللي هي فهمت الجسم والجسم الأثيري فهمت وما يسمى الروح الروح والنفس أو العقل لا مش الجسم الأثيري، الجسم الجسم وحده، الجسم والعقل والروح والنفس يعني وتندخلوا في العلوم الصوفية الإنسان متكون من جسم و روح وعقل فهمت؟ من جسم وروح ونفس وعقل من اربع عناصر طبعا هذه ما يعترفش بها العلم العلم لا يعترف بهذه الاشياء لكن بالنسبه للاديان بصفه عامه تقول لك الانسان متكون من روح وجسم يعني ديواليتي ما يسميها الازدواجيه يعني من قطعتين فهمت؟ بينما عندما ندخل في العلوم العرفانيه نلقاوه يتكون من أربعة أشياء يعني اللي عمل تجربة عرفانية أو تجربة صوفية يقرأ اللي لازم يفرق من بين الروح والنفس فهمت حتى مثلا في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقتها يعني يتكلم القرآن يقول لك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني هنا القرآن بيده يفرق بين النفس والروح وبعد يقول لك أفلا تعقلون فهمت وهنا عند يقول لك افلا تعقلون افلا تبصرون افلا افلا هنا يربط العقل بالحواس الخمسه فهمت طبعا انا قلت لكم القران عندي فيه نظره خاصه في بعض الايات بتاعه فهمت اذا هذوما الأربع عناصر بينما العلم الحديث يعني هناك نظريتين نظريتي النظريه الاولى تقول لك ما تؤمنش بالدواليتي يعني بالازدواجية. تقول لك أن الإنسان واحد، هو جسم والجسم هذا فيه مخ، ما فماش عقل، ما يؤمنوش بالعقل أصلاً، لا يبنو لا بعقل، لا بروح، لا بنفس، لا بحد شيء. فهمت؟ يعني الإنسان مجرد جسم، مجرد ميكانيزم، فهمت؟ ميكانيزم يعني معقد و ما احنا نسميه وعي ما هو الا خيال وتصور وتفاعلات كيميائيه يعني بالنسبه لهؤلاء ما يسموا بالماديين يقول لك احنا انجم نخلق كمبيوتر معقد الدرجه انه يوصل الوعي هو يقول لك اللي احنا نسميه وعي كبشر يعني يمكن يكون موجود يعني في اله تكون معقده فيها مثلا الانسان الإنسان العقل نتاعو فيه أكثر من 20 ألف نورون يعني أحنا كان نخلقوا كمبيوتر حتى فما تجارب في هذه المسألة إنه الكمبيوتر نحطه فيه معلومات نحطوا فيه معلومات ونعمل له سيستم مركز وكذا وكذا وكذا يوصل لحالة الوعي. طبعا التجارب لم تنتهي في هذا المجال هذه النظرية الأولى النظرية الثانية اللي هي نتاع ديكارت اللي يؤمن بالإزدواجية تعرفوها نظرية ديكارت ما يسمى بالعقل والجسم. فهمت؟ العقل والجسم يعني حاشتين وحده بعيد على الاخرى. هنا فما طبعا خلاف في من يؤمن بالجواليتي فما يقول لك ان ما يسمى بالعقل هو مستقل عن المخ وفما يقول لك العقل هو نتيجه المخ، يعني هو يصدر عن المخ، يعني هو صحيح مصدره المخ ولكن يصبح مستقلا عن المخ. فهمت؟ Dualيتي. إذا هوني نضربكم مثال آخر. احنا قلنا أن الوعي هو الإحساس. يعني أنا نقول أي آه قلبي. فهمت؟ نصيح. ولا نقول أي آه يدي. أنا جاني ألم تو. فهمت؟ أنت كيفاش تعرف اللي أنا جاني ألم؟ يمكن تشوف ليدي لي يمكن تلقاها مضروبة. يعني ولو حتى تلقى يدي مقصوصه يعني مقصوصه فهمت ماهوش دليل على اني عندي الم يعني علاقه ما يسمى بالجسم والالم اللي نحسه انا من نجمنك ما تنجمش تعرف اللي انا نجم نكذب عليك فهمت نجم نقول لك اي قلبي اي قلبي اي انت ما عندك حتى دليل حتى ولو تشد تحللني وتشوفني مثلا وتعمل لي مثلا سكان على الع... على ال... القلب نتاعي تلقى خلل في القلب نتاعي اه تقول مدام عنده مثلا صبعه مقصوص يعني بالفعل عنده الم لكن يمكن يكون صبعي مقصوص وانا ما عنديش الم نكون انا مخدر المنطقه هذه تكون مخدره نجم نضرب مثلا مخدر في يدي ونقص صبعي فهمت ونقوم نصيح ونعيط ونقول لكم اه صبعي صبعي صبعي تقص تقص تقص ما فما حتى دليل فهمت اذا هوني المساله هذه مشكله كبيره على مشكله كبيره انها لا يمكن فهمت يعني الماده نجم نشكوا فيها الماده يمكن نشك في الماده ولكن بينك وبين نفسك انت الوحيد اللي تعرف كان عندك الم ولا ما عندكش الم انت الوحيد اللي يمكن تعرف اذا الماده عمرها ما كانت قياس لفهم الاحساس. ولا يمكن معنتها ما تنجمش تعرف، مستحيل، فهمت؟ إذا ديكارت تتكلم على الازدواجية بين العقل والجسم. بينما الماديين اعتبروا أن الإنسان مجرد مادة فقط، فهمت؟ يعني أن كل شيء صادر على المادة. أه هنا السؤال الذي يطرح بالنسبه بالنسبه اللي يؤمنوا بالازدواجيه يعتبروا فما انواع انواع قلت لكم فما اللي يعتبر ان الوعي يصدر عن عن عن المخ ثم يصبح مستقل فهمت وفما اللي يؤمن اللي الوعي هو خاص بالانسان وفما يقول لك لا الوعي هو عام عام لكل شيء فهمت يعني حتى الحجره هي وعي. لكن الوعي متاعها يختلف. هناك وعي راقي وهناك وعي دنيء، يعني هناك وعي متاع الجمال، هناك وعي متاع النبات، هناك وعي متاع الحيوان، هناك وعي متاع ما يسمى الانسان. فهمت؟ ودرجه الوعي احنا نجموا نختلفوا، نتفقوا على حاجه. نتفقوا على حاجه فهمت واضحه، فهمت؟ مثلا نتفقوا على اللون الاحمر، هذا لونه احمر، ولكن احساسي باللون الاحمر يختلف عن احساسك انت، هذه مسأله واضحه، يعني نجموا نفكروا كيف كيف، ولكن من نجموش نحسوا كيف كيف، فهمت؟ هنا المسأله آه هذه معناتها. يعني هذه مساله جدا مهمه ان معناتها نجم نفكر كيف كيف ولكن نجم نفكر كيف كيف ولكن معناتها من فيني الورقه هذه اي فوالا باهي خلينا توا نرجعوا نرجعوا للمساله مساله مهمه جدا فهمت هو هل هناك علاقه بين وعي ووعيك فهمت هنا علماء النفس حاري في الحقيقة فما علاقة فهمت طيب هناك علاقة بل إن العلم الآن فهمت يحبوا يربطوا يعني تصور أنت مخك مخك متكون من 20 ألف نورون يعني شوف شنو ينتج تصور نشدوا 20 ألف إنسان ونربطوا عقولهم ببعض فما تجربة تمت علميا أنهم يجيوا يحطوا خطر توا في كل بلاصة في المخ تقريبا نعرفوا شنيا مثلا أنت وقتها تجوع فما بلاصه في المخ تعطي عندما جيبش تختار حاجه فما حاجه في المخ أنت باش تجي تهز يدك شفت قبل ما تهز يدك هنا وقت نجي السؤال أنا وقتها نهز يدي هل هزيت يدي قبل ما نفكر أو فكرت قبل ما نهز يدي علميا اكتشفوا أن أنا نهز يدي وقتها نفكر ولكن قبل ما نفكر قبل ما نعرف اللي انا باش نهز يدي فما حاجه في المخ توقع يعني لو يحطوا لي الارام في المخ نتاعي يعرفوني انا كيفاش باش نتحرك وعملوا تجربه يمكن نوريها لكم مره ويمكن تلقاوها على على اليوتيوب ان شدوا زوز من الناس وحطوا في البلاصه هذيك خيوط وربطوهم ببعضهم فهمت من بعد يقول هذاك الشخص اللي على اليمين يقول له فكر باش تهز يدك وهو يفكر باش يهز يد والشخص الاخر هو اللي يهز يده. ويقول له الأخر فكر باش معناتها تحرك ساقك. هذا يفكر بشي يحرك ساقه والشخص الاخر هو اللي يحرك ساقه. هنا يدل على ان يعني المساله يعني جدا خطيره على العلم العلم جدا عظيم في هذه المساله. طبعا انا مانيش باش نطول عليكم في الموضوع كما قلت لكم الوعي هو الاحساس بالاشياء لكن هوني طبعا انا ديما نعطيكم وجهه نظري انا فهمت بالنسبه لي انا كيعني مستخرج افكاري من الفكر الغنوصي مقارنتها بالعلم بالنسبه لي انا اؤمن ان الانسان ازدوي متكون من شيئين بل انا اذهب اكثر من ذلك انا اميل للفكر ما يسمى العرفاني ان الانسان متكون من اربع عناصر ولكن الاربع عناصر هذم مقسمين الى قسمين انا اؤمن هذا ايماني يخصني يعني انا فهمت مش يعني يعني وجهه نظري نعطيها لكم طبعا سبوني قولوا لي حمار حيوان بيم جاهل مش مشكله انا نتقبل فهمت مرحبا بكم بالنسبه لي الانسان مقسم الى قسمين فهمت ما يسمى الجسم ولا جسم فهمت؟ بالنسبة للجسم، أنا بالنسبة لي يتكون من جزئين: الجسم المادي والطاقة. اللي الطاقة هي تقريبا اللي كانوا قبل يسموها الروح. الطاقة هي آه فهمت اللي آه مقصود بها بالروح. اذا عندنا جسم متكون من ماده وطاقه. ثم عندنا اللا جسم اللي هو متكون بالنسبه لي أنا فهمت من عقل فكر اللي هي ذاكره وهي ذاكره مش انت ذاكرتك في الحياه فقط وانما ذاكره كل اجدادك بل ذاكره الكون كله. يعني أنت عمرك ما شفت جوريلا أو عمرك ما شفت كونجورو في حياتك في المخ تاعك موجود الكونجور كيفاش؟ في الحقيقة تصور أنت قدام تلبزة كبيرة فهمت؟ شاشة كبيرة الشاشة هذيك فيها الفيلم الفيلم هذا يتكلموا فيه بمئات لغة طبعا أنت باش تفهم كان اللغة اللي تعرفها. إذا هوني الذاكرة، الذاكرة هي أنك فهمت؟ الذاكرة هي مقسمة إلى قسمين، ما يسمى نسميها اللاوعي فهمت؟ والوعي، شنو هو اللاوعي والوعي؟ اللاوعي هو المخزون اللي عندك اللي تولدت بيه أول شيء، يعني اللي مثل الكون بل حتى قبل الكون وقبل البيج بانك هذا كان كل موجود في اللاوعي ثم واللاوعي فيه ايضا كل اللي شفته في حياتك من اللي تولدت وسمعتو في كرش امك ولكن ما انتبهتش ليه شفت انت طلعت في حافله يمكن ما شفت حتى انسان يعني قعدت في الكرسي نتاعك وكل شيء لكن كل هذوك ما اللي في الحافله انت وليت تعرفهم خلاص في اللاوعي نتاعك لكن كان شخص تعرفه جارك ولا حاجه تتعرف عليه في الحافله هذاك علاش ما يسمى الديجا فيو اللي سالوني عليها يعني تقول هذه شفتها قبل هذه شفتها قبل عندها زوز اجابات بل اجابه واحده هي اما هي الديجا فيو هو انك الحاجه تعرفها موجوده في اللاوعي بتاعك مثلا نضرب لك مثال انت تطلع في الفيوز كل يوم في الحافله وعندك صاحبك تقعد تحكي معاه فما واحد يقعد بجنبك، أنت عمرك ما انتبهت ليه. هذايا يتخزن في اللا وعي نتاعك. نهار من نهارات أنت مشيت الحفلة من الحفلات وشفته. تقول له أنا فين شفتك؟ فين شفتك؟ فين شفتك؟ فين شفتك؟ أنت نسيت اللي شفته في الحفلة خاطر ما انتبهتش ليه. إذا أنت استخرجته من اللا وعي نتاعك. هذه حاجة. حاجة أخرى، يمكن واللي فسرها العلم هذي، أن الشخص ساعات يوقع خلل، أنك شخص تشوفه في ظرف لحظة أو أقل من لحظة، ما تنتبهش ليه ثم تنتبه ليه، فهو تسجل في اللاوعي نتاعك، فهمت؟ من بعد شفته أنت، من بعد وعيت به، فهمت؟ من بعد وعيت به، يعني أنا نشوف القلم هذا، ما وعيتش به، تسجل في اللاوعي نتاعي، من بعد نشوف.. كيفين شفتوا هالستيلو هذه؟ هذه توقع لنا ساعات كي نضيعوا حاجه، نتعدى من بحذاها ما نشوفهاش. ومن بعد كي مش شفتها فوق الطاوله انا، مش شفتها فوق كذا، مش شفتها موجوده في البلاصه الفلانيه. يعني هذا الديجافو او ما يسمى انك شفت حاجه وتقول فين شفتها، هو انها تخرج من اللاوعي. اذا انت لو شفت الكونغ عمرك ما شفت الكونغورو وعمرك ما سمعت بالكونغورو يا سيدي انت عمرك ما شفت اللون الاحمر ويشوف اللون الاحمر تعرف تحسه علاش على خطر موجود في اللا وعي نتاعك هذاك علاش كي انت تخدم اللا وعي نتاعك تنجم تعرف حاجات فهمت الناس مازالت ما عرفتهاش تنجم مثلا تصور الكونغورو وانت عمرك ما صورت الكونغورو وعمرك ما شفت الكونغورو ينجم إنسان قبل ألف سنة يتخيل المخلوقات الفضائية وهو عمره ما شاف المخلوقات الفضائية ما دام هو تخيلها يعني هي أكيداً بنسبة معينة تكون موجودة لكن لا يعني إنه شافها واتصل بها هذاك علاش الذهاب في اللاوعي هو أمر جداً مهم طبعاً أنا نحبش نطول عليكم مش نعمل ساعة فقط هو موضوع راه ياسر طويل وكبير ياسر اذا الجزء المادي فهمت لانكونسيونس تري امبورطون اللاوعي اهم شيء أتصور يا احمد عمري اللاوعي فيه كل شيء اللاوعي تنجم تكتشف في شنو هو فيه شنو باش في المستقبل وشنو باش نكتشفه في المستقبل نجمو نعرف كل شيء ونجمو نطوروا اللاوعي نتاعنا تنجم انت تغوص في اللاوعي بتاعك وما يسمى التنويم المغناطيسي هو العوده في اللاوعي وانا معناتها نعملوا هذا مع, مع التنويم المغناطيسي ونعرفوا مليح فهمت يعني تنجم في بالك بالتنويم المغناطيسي تنجم ترجع حتى 1000 سنه لتالي حتى 10000 سنه تنجم ترجع حتى للبيك بانك فهمت فهمت يعني المساله يعني يعني جدا مهمه اي سي, سي سي لا subconscious او ما subconscious او ما فهمت او ما لا هذا معناتها خلينا احنا نبقاو في الوعي في الوعي خلينا معناتها في, في الشعور ولا شعور هذا هذا موضوع اخر فهمت احنا توه نحكيوا في الوعي فهمتَ؟ ننش نح... نح... نحكيوا في ال... في ال... ما يسمى ال... ما ننش يعني في الشعور ولا شعور وفهمت و... وعدم الوعي فهمت سيب هو عبارة على عدم الوعي فهمت إذا هون اللي حبيت نقول لكم أن الجزء الأول من الجسم رأوا هذه علوم جدا مهمة والآن الغرب دا يرجع لها بقوة خاصة مع اكتشاف العلوم الحديثة العلوم الحديثة رأي غيرت المعطيات رأي البشرية عندها عشرين سنة هذاك علاش نقول لكم آه فهمت التجهل العلم فهمت؟ اتجهوا العلم إذن المساله يعني جدا مهمه. الجزء الثاني اللي نسميه هنا الجسم الاثيري هو ما يسمى العقل والوعي. شنو هو العقل والوعي؟ قلت لكم العقل هو الذاكره التي تحتوي على اللاوعي والوعي. الوعي يمثل في اللاوعي فهمت؟ لا شيء. يعني عباره، شفت الارض هذه في الكون. شفت الارض عباره على حبة رمل، فهمت؟ إلى لا نهاية من الكون. فهمت؟ هذا ما يسمى الوعي، الوعي هي قطرة في بحر وتجي مثلا القرآن يقول لك لو كانت.. آه فهمت العجار وعقلاماً والبحار ومداداً لنفذ البحر ولا تمت في كلمات ربي هذا هو اللاوعي هو أزليل أزليل ما تنجموش تتصوروه ثم جانب آخر اللي أنا سميه الوعي شنو الوعي؟ بالنسبة ليانا بالنسبة ليانا لي الوعي هو إطار الذاكره مثل الجسم اطار الطاقه افهموها مليح الوعي هو فراغ فارغ هو العدم الاول العدم الاول اللي حكيت لكم عليه المره الاخرى هو اللي يجي في العالم المادي هذا فهمت يكون هذا ايمان اخي المهدي عليه السلام هذا ايمان تعرف معناها ايمان إن الإيمان يدرك بالحس وبالفطرة ولا يدرك بالعقل العقل يمكن أن يغالطك المادة يمكن أن تغالطك فهمت؟ أما الإحساس لا يمكن أن تغالطك بالنسبة لي فهمت؟ المهم بالنسبة لي الوعي هو تفاعل تفاعل الذاكرة المحتوى بتاع الأفكار هذه أو ما يسمى بالذاكرة التي تتمثل الجانب الوعي هو الجانب الواعي من الذاكرة الأزلية هو الوعي هو عبارة على إطار ولهذا في الحقيقة لو نفكروا مليح بالنسبة لي الوعي هو مثل الجسم الوعي مثل الجسم قلت لكم الوعي هو إطار الذاكرة والجسم هو إطار الطاقة يعني لو ناخذ مثلاً زوز, زوز تلوات هذا أقلام هذا الجسم وهذا الوعي وهذا الجسم يحتوي على الطاقة اللي تعيش الجسم وهذا القلم يحتوي على الذاكرة من بعد وقته هو هذا الجسم وهدايا جسم وقتها ندخلهم في بعضهم شنو يجي عنا؟ يجي عنا شيء شيء يمكن يكون إنسان، يمكن يكون نبات، يمكن يكون حيوان، يمكن يكون حجرة فهمت؟ يعني نجم يكون أي شيء إذا أنا بش نعرف الوعي متاعي لازمني نستخدم جسمي هذه الحواس الخمسة فهمت؟ هذه الحواس الخمسه اللي عندنا النظر وكذا يعني انت تصور فهمت تصور انك تفهم الفرق من بين الجسم ومن بين الوعي وهذا ما يسمى بالميديتاسيون ما يسمى بال... بالتعبد او بال بالاستراحه بالموسيقى بالهدوء بالفن بالطبيعه بالكون فهمت انك تربط من بين جسمك ووعيك وتربط من بين الطاقه تربط من بين الطاقه ومن بين الذاكره يعني هذا من كل يوليو خليط واحد اللي يجعلك انت في حاله هدوء وفي حاله استرخاء كلي طبعا انا نجمع نعلمكم تمارين التامل نعم التامل نجم يعني نعلمكم بعض التمارين في المساله هذه، يعني ما هم يتكلفوش ياسر خمسه دقائق عشرة دقائق تعملهم، يعني تشوف كيفاش تنجم تغير هل تدري ان بالحس فما ياسر أما معناتها عم احنا نتكلموا على اي اسمعني، هل تدري ان كل نقطه من بدنك هي حس؟ كل كل واحد، كل شيء. هنا تسالوا سؤال بعضهم سالوني آه، فما بعض الاشخاص فهمت؟ الطاقه الطاقه هي التي تعيش الجسم هذا كان نجم نعمل في موضوع يا مريم الطاقه في الحقيقه امر هي الروح هي الروح هل تدري عندما تصوح انسان باهي يعطيك طاقه باهيه وعندما تصوح انسان خايب يعطيك طاقه خايبه الطاقه هناك نوعين يعني الطاقه لو نجون فسروها هناك ما يسمى بالطاقه الفكريه اللي هي مخطركم هي مثل الفكر فهمت؟ وفما الطاقه الماديه راهو المساله جدا متداخله يعني عمليه اتحاد كل الحواس اتحاد كل الحواس لارموني. وتنجم بالوعي نتاعك تغير المرض نتاعك انا مرض بالسرطان فهمت؟ مرض بالسرطان وتنجم تعالج روحك هل تدري ان 80% من الامراض تنجم تعالجها بالنفس بنفسيتك تدري أنك وتخرج تخرج السباح وتضحك الإنسان يمكن تسبب السعادة لذلك الإنسان يوم كامل هل تدري عندما تفعل حاجة أبسط شيء فهمت تبدأ ماشي أي حاجة تلقاها مرمية في الشارع تهزها أه مثلا أنت أنت الرب عندما تلقى انسان فقير تعاونه، انسان جيعان تعطيه ياكل. فهمت؟ آه هذا هو، هذا هو الانسان. هذا هو الانسان الرباني. هذا هو الانسان الانساني. ليس بمفهوم الرب الرب، وانما بمفهوم الانسان. الانسان الراقي. فهمت؟ إذا نظن فهمتوا الموضوع بتاعي؟ فهمتوا؟ آه المهم يعني هو امر جدا معقد راهو اسمع النجنه عملكم درس على الجسم ودرس على العقل ودرس على ما يسمى الطاقه فهمت الطاقه هي الحركه الطاقه هي الحركه وهذاك علاش مثلا سالتوني البارح سؤال هل تدري انه من الاشياء الاساسيه السؤال بتاع البارح بتاع انه ما عرفت هدفك في الحياه هو ما عرفت ذاتك هل تدري فما أشخاص يجيو للدنيا هذه ويعيشوا مش ما يعيشوش ذواتهم؟ يعيش جده أو جد جده أو جد جد جده في بالك اللي جدك وجد جدك وجد جدك فما حاجات ما عملهومش وموجودين في الجينات نتاعك وموجودين في الحس نتاعك وموجودين في الذاكرة نتاعك اللا شعورية وأنت تحسهم وتعيشهم وما تعيش ذاتك لازمك تثبت وجودك فهمت؟ لازمك اكتذ... ثم فما هناك الطاقة الباردة والطاقة الساخنة موضوع الطاقة موضوع كبير جدا ما يسمى بالسرعة شنو السرعة في الحقيقة أنا مثلا منو منش بالاستنساخ ولكن أؤمن بشيء آخر هو إن أنا النجم نتحول شخصية جد جد جد جد, جد. شخصيته كما هو فهمت؟ نتكلم كيف نعمل كيفو، نقد كيفو، فهمت، النجم نتحول. والإنسان راه مازال يتطور. مازال يتطور، الإنسان راهو ما تنجموش تعرفوا القدرة متاعو، ديما نقول لكم أتحسبوا نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فهمت؟ إذا أهمية الإنسان كيف تتخلص منهم بإثبات وجوده مانديلا تتخلص منهم بإثبات تعرف الحاجه اللي نتاعك واللي مش نتاعك تحسها بالاحساس نتاعك مثلا عندك جد جد جد جد كذاب وأنتي مكش ماكش كذاب فهمت وانت النجم تعالجه بالطاقه والنجم تعالجه بالجسم والنجم تعالجه بالعقل والنجم تعالجه بالوعي بالنفس اربع طرق للعلاج فهمت وكل طريقه فيها عده طرق اخرى. والعلاج النفسي والعلاج ما يسمى العقلي والعلاج المعنوي. طبعا بالنسبه للحس العلماء طلعوا هبطوا طلعوا هبطوا يعني هذوما اللي معناتها الماديين وكل شيء ولكن في الاخر القاوا ما يسمى ما معناتها حاجه في البدن الانسان اسمها الكوايلا ما نعرفش بالعربي شو اسمها اسمها الكيفيات المحسوسه الكوايلا هي في الحقيقه اللي تمثل الحس الكوايلا اللي معناتها ما سموهش نفس فهمت وانما اعطوها اسم علمي الكوايلا هذاك علاش شفت المصطلحات الدينيه او الروحانيه الان قاعده تعطى مصطلحات علميه مصطلحات علمية الكويلة، طول العلم اعترف بالطاقة والعلاج بالطاقة فهمت؟ ووخز الإبر فهمت؟ واعترف بالعلاج النفسي فهمت؟ يعني بشوية بشوية العلم قاعد يقرب للفلسفة خاطر هو في الحقيقة رأي كل واحدة عندها المجال بتاعه العقل، الدمان بتاعه هي الفلسفة وتنقول عقل فهمت؟ وتنقول عقل نقول فلسفه وعندما نقول فهمت طاقه نقول روحانيات اوكي وتنقول طاقه نقول روحانيات تبعوني مليح ووقتها نقول فهمت نفس نفس نقول فطرة ايمان وعندما نقول دين نقول ماده راو الدين هو أسلوب بسيط لفهم ما منجموش نفهموه فهمت روحانية، نفسيا. واللي منجموش نفهموه نفسيا، نفهموه روحانيا. واللي منجموش نفهموه روحانيا، نفهموه عقليا. يعني هي مراحل، مراتب. إذا نظن الفكرة واضحة فهمت الفكره واضحه واحنا المره الجايه باش نعملوا غدوه عندنا مقابله مع البير صابر أه نتمنىكم تكونوا موجودين أه من بعد باش نعمل حلقات يمكن كنت تحبوا حلقات اسئله واجوبه او مقابلات ما عرفتش باش نعمل قالوا لي ما عادش تعمل حكايه حلقات ماهمش ياسر نعرفش انتوما فهمت أما نجم يعني كان تختاروا موضوع صدقني انا مر... مشيت شفت في الفيديو نتاع البارح شفت لقيتكمش تعملوا، شنو هو تخسروا؟ شنو هو تخسروا ربكم كي تعملوا تعليق، تعملوا ملاحظة، تعملوا جام، توزعوا، شنو هو تخسروا؟ نحب نعرف أنا. الطاقة هي الوجه الآخر من المادة طبعًا. طبعًا طبعًا الطا... أنا شنو قلت لكم؟ الطاقة هو الوجه الآخر من المادة. والإحساس هو الوجه الآخر من ال... من الذاكرة. المهم. آه الطاقة أزلية أزلية، لا الطاقة مش أزلية فهمت؟ ما نجموش نقولوا أزلية بمفهوم يعني الكون يعني فهمت؟ هي قديمة ياسر فهمت؟ آه بن هل المجنون واعي أم لا؟ تعرف تو مرة نعمل لكم كيفاش هذوما حاجات الأربعة هو في الحقيقة شنو هو المجنون؟ المجنون عنده خلل عنده خلل في في المخ اللي هو يفكر اللي هو باسك ولكن في الحقيقه المعلومه تخرج غالطه تعطيك كف هو فما خلل من بين الاحساس نتاعو تعرف المجنون ساعات كف بكف وهو حب يبوسك يعني خطر هي العمليه راهي مراحل يعني النفس الذاكره الواعيه ثم تمشي للمخ المخ يحولها للعقل فهمت؟ العقل يحولها للمخ المخ يرسلها للجسم هو يجي يعطيك بوسة هو يضربك هو جي يقول سلام يقول يلعنك تقول هذا مجنون هو مثلا تكون فما سخانة يكون بردان هو يبدأ بردان يبدأ سخون يعني خلل موجود من بين المخ فهمت؟ وهو معناته خلل جسمي فهمت؟ به أي آه آه آه خلينا نمشوا للاسئله توا قبل ما ننتهي آه آه عملنا حلقه على الوضع في تونس حاليا كريم كوكي بكره مع الثمانيه باش نعمل حلقه على تونس على الفيسبوك نتاعي باش نفضح ربهم الكل اللي سكتوا فيه يسكتوا فيا يسكتوا فيها عندهم قداش هم يسكتوا فيا يقولوا لي ما نحبوش مشاكل اسكت اسكت اسكت اسكت, أسكت, أسكت, أسكت, أسكت غدوه باش نفضح ربهم الكل ايشك آه، عزيد يا فهمت من العلم قبل انتهاء الحلقه باش المقصود الذي آمنوا من يرتد منكم عندنا في ياتي الله ماني جاوبتك يا اشبيك انت بعشرين نفس السؤال آه آه آه في قلب اسمها الموال موال حتى انهم هم يربطوها بالدين. فهمت؟ موجوده في قلب المخ. نعرف اسمها نسيت بالضبط اسمها. تو أكتب لك اسمها من بعد هي موجوده في القلب. ما هو عمليه تبديل الراس التي اجريت على الروسي نجح في 2018 وخروها وطلع نعمل عليها حلقه. يبدو انك آه مزروب اليوم، اه لا مش مزروب عندي مقابلة على البالتولك آه حول الحركة الأمازيغية. آه طبعا ممكن وجود حياة بعد المو... آه في كواكب أخرى. آه رسقة النجمي يمكن يمكن آه نجم حتى نعمله حلقات يعني آه تعملوا مثلا ساعات نعملوا حلقات رياضة رياضة رياضة ثم ياسر رياضات موسيقى ثم فما يصير حاجات رقم ما تتذبحوش ليها لازمكم شموا الهواء شويه ارتاحوا ارتاحوا ارتاحوا من انترنت من كل شيء اقعد مع يقول لك فما حديث يقول لك تفكير ساعه خير من عباده الف سنه فكروا آه مش فكروا رتح مخك رتح مخك علاقه روابط الامازيغ مع المغرب آه علاقه وربط الامازيغ من المغرب الى ليبيا آه الحلم واضح من اللاوعي الإسقاط النجمي في الحقيقة أمر غريب جدا، فهمت؟ أمر غريب، أنا عملت عدة تجارب الحقيقة، فهمت؟ ووصلت لبعض الإستنتاجات، فهمت؟ واتصلت بأشخاص يعني عملوا نفس الإستنتاجات ويبقى الأمر مازال يعني في البحث، يعني رغم مازلنا مازلنا مازلنا صغار راهو مازلنا صغار مازلنا مراهقين، شو بكم تزربوا؟ فهمت؟ أه هناك عمليات يا لماذا تنكر علينا ما ترضاه لنفسك الإسلام أيضا يقول الإيمان بالغيب شرط للإسلام المهدي عليه السلام شبيه المهدي الم... يا مهدي عليه السلام لماذا تنكر علينا ما لا أنا هل نكرت شيء أنا أخي هل نكرت شيء يا مهدي عليك السلام أحسن حاجة تعملها يا كريم وإحنا معك وأنا معكم زاد الغده السنوباريه يمكن اسمها الغده الصنوبرية شكرا نعيمه ها وعاونوني شويه يعطيكم الصحه لكن حبيب محمد كريم معك اسحاق الازيدي اهلا وسهلا اسحاق الازيدي اهلا وسهلا اللي يحب يعمل معايا مقابله نتعرف على المعتقد نتاعو سواء كان مسلم سواء كان شيعي سواء كان يزيدي سواء كان درزي سواء كان يتصل بيا وانا مستعد نعطيه الكلمه مثلا هذا المهدي عليه السلام مش لنا على المهدي نتاعك ايش احكي لنا عن المهدي نتاعك، بالكش معناتها شخص معناتها يتفق معاك. علاش ليه؟ عرفوا عرفوا المعرفة ما فماش أحسن المعرفة. هل يمكن التحكم بالوعي؟ طبعًا، يمكن التحكم بالوعي، ويمكن التحكم في اللاوعي، ويمكن أن تغير البرمجة نتاعك الكل، تغيرها. تنجم تبدل كل شيء. كل ما هو تكسبو تنجم تبدله. عمليه انس العمليه اي 2018 المهم الموالي بينير فوالا الموالي المهم اي انسان اي انسان يحب يعمل مقابله يتصل بي انا تحت الامر مع الثمانيه نعمل معاه مقابله نعطيه الرابط وتو مره نعمل الرابط نحطه لكم هوني وتدخلوا نحكيوا ديريكت لا ليس الا البحر والجلوس في الغابه يا علي والجلوس في الصحراء، أنا أجمل مع جبني هي الصحراء الصحراء هي، في الحقيقة الصحراء هي تمثل النفس الصحراء هي تمثل النفس والبحر تعرف ماذا يمثل؟ الطاقة ها والغابة يمثل الفكر والجبل يمثل الجسد الجبل يمثل الجسد، الجبال تمثل الجسم والغابة تمثل العقل والبحر يمثل الطاقة والصحراء مش صدفة من فمش صدفة ما من منش بصدفة أنا والصحراء تمثل النفس فما أشخاص قالوا لي لي أنا صعيب ياسر في كلامي وما يفهموهش من عرش كان أنا صعيب لي قال لي أخي كريم هل السكران واللي شارب زخار نطاق الوعي الوعي يضعف ولكن يمشي في اللاوعي عمليه السكران وكل شيء يتصرف اكثر باللاوعي الصحراء ساحره يا ميميس اح اجمل حاجه تعرف نقف في الصحراء ما نقولكش كيفاش نعم صحيح البحر طاقه بالضبط طبعا انا نكلم فيك من ناحيه الغنوصيه هذه معناتها تفسيرات حملة مساعدة جلال بريك عنده جمعية جمعتين لا لا مازال زالك مباشر في فيسبوك على الصفحه نتاعو جلال بريك بريزيدون لبس عليه لبس عليه خارج عن موضوع الحلقة يبدو أنه حضرتك تعترف بإسرائيل وبنفس الوقت أنت تناظر للحصول على الحقوق وتثبت الهوية الأمازيغية والقضية الفلسطينية مثل القضية من قال لك أنا أعترف بإسرائيل؟ من قال لك أخي؟ انا لازمك تعرف رايي في هذا الموضوع هو واضح ان قيام دولة اسرائيل اكبر مظلمة وقعت على الشعب الفلسطيني. اه هذه مسألة لازمك تعرفها ولكن احنا الان عندنا اسرائيل ما باش لوحون في البحر زاد. فهمت؟ هذا مظلمة وقعت نعترف بها. وظلم وقع، واستعمار وقع. وظلم وقع. ولكن عندنا شعب توا إذا لازم نرجعوا للموضوع هذا كنت نحب نعمل لكم حلقة على فلسطين يا ودي ياسر حلقات أهبط لكم الفيديو الأخيرة بتاع الشرق الأوسط تو نحكي فيها ماذا يحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تو نحكي على مسألة فلسطين وقتا نوصل لها أه أه أخي كريم كل إنسان يحب الأشياء حسب عمره طبعا طبعا أخي متفق معك لقوم يعقلون وهناك لقوم يتفكرون ال أه ال أه أه أه أه فما فرق من بين يتفكر فأنت يتفكر هي عمليه تفكير اما العقلان هي هو الوعي الوعي تعقل الحاجه فهمت هو مساله نفسيه أه ايش الفرق بين به هل علاقه بين الوعي ولا وعي علاقه تكامليه ام علاقه فوقيه ام احدهما يتحكم في الاخر اللاوعي يتحكم في الوعي على حسب الشخص نعيمه على حسب الشخص مثلا تجد انسان على قد ما الانسان يكون حشاك جاهل على قد ما وعي يتحكم فيه انا عملت التجارب هذه مشيت مثلا في تنزانيا وكينيا في قبائل تلقى اللا وعي يحكم فيهم اكثر وعلى قد ما تكون عندك فكر وعندك واحد على قد ما يسعى معناتها تولي الوعي يكون اقوى عندي كتاب عندي كتاب من سبعه مجلدات عندي ياسر كتب اما ما حبوش يخلصوا لي لي مزلت عندي كتب لا لا لا ما فماش القلب هذا القلب عندما يقصد بالقلب هذه موضوع آخر إشراق فهمت القلب مقصود به الجسد كله فهمت راهو الجسد هو يمثل الوعي أو كنت كل قطعة من يدك قلبك فؤادك كبتك فما جانب صحيح في المسألة هذه راه فهمت ولكن ليس القلب بحد ذاته وإنما المكان اللي مرتبط بعرق نحو المخ هذاك علاش مثلا كي تخاف قلبك يولي يدق ياسر هي عملية عصبية فهمت يظهر لك اللي هو القلب المهم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم على الحضور أرجو كان فما شكون يحب يحضر مقابلة يرسلي لي ابعثوا يا ناس وزعوا قسموا الفيديو احكيوا ما معناتها معناتها اعملوا المجهود نتاعكم أرجوكم فهمت المهم احيانا اللاوعي هو الذي يكون صائب وليس الوعي بالفعل بالفعل مونديلا سنتنقول لكم علاش في المساله هذه فهمت راهو احنا انا يعني بالنسبه لي تراكم وعي يعني تراكم وعي احنا تراكم وعي انا عملت ما يسمى الرجوع للخلف وتلقى روحك فهمت موضوع اخر هذا كنحكي نحكي فيه شكرا شكرا للحضور جميعا شكرا لكم لازمني نمشي نحضر روحي عندي مقابله في البالتوك حول الحركة تحياتي أشكركم كثيراً جداً أما حطه في بالكم إننا لا نموت لن نموت لن نموت لن نموت الخلد لنا الخلد لنا والعيش لنا والحياة لنا فهمت؟ والوعي لنا فأي هشبي عندك الحق لا مش مشكلة الحاد ولا لا لا, لا, لا. هي مشكلة إحساس إنسانية هي مش مشكلة إنسانية. فهمت؟ ينظرون إليك بدون وعي يعني، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا لا مش البلتقم تاعي، باش تمشي الغرفة في المغرب أمازيغ، أمازيغ اسمها كينغ أمازيغ، مملكة الأمازيغ. اسمها بالضبط الغرفة الغرفة الأمازيغية فهمت من عرش البلتولك مكيعي محلول لا مش محلول هتنقلكم شو اسمها لحظة يعني باش نحل البلتولك قبل ما نمشي آه فينو البلتولك آه. هوا هوا هوا. اما بش نتكلم روك في السياسة مانيش بش نتكلم في في حاجة أخرى فهمت يعني بش نتكلم فينو البلتولك بلتولك اهاو البالتولك مع العشرة مع العشرة مع العشرة بش نكون في البالت أوكي آه، هيرلاتر اسمها هيرلاتر آه... ألجيري تيفيني نسيت اسمها فين المهم تلقاوها غديكا يعني هي نتاع الامازيغيه فهمت آه إنجليش انجلش مانيش نشوف فيها يمكن ماهيش محلوله فهمت المهم نقول لكم آه تصبحون على خير تصبحون على حرية، تصبحون على إنسانية، شكراً للحضور بتاعكم مع فيديو قادم وبسلام.